Hello friends, welcome to Babassan Tech. I'm Dr. Barker, your tech and media partner. Friends, if you have any questions, any queries related to tech and media, go through my channel, there you can find multiple videos on many topics. Okay, let's talk about today's topic. How to grow your YouTube channel. Friends, it's easy, not difficult at all. What you need to do is, just follow what I'm doing. I'm going to describe a trick here, which many of the YouTubers are using. One thing I must share you with her. مینی آف مائی my students آف مائی اسٹوڈینٹس آر یوزنگ دس سیم ٹرک ٹو گرو دیئر چینل اینڈ دے گا اور آج میں اس ویڈیو میں آپ کو وہ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا practically کر کے دکھاؤں گا کہ اس ٹرک کو کیسے یوز کیا جاتا ہے اور یو ٹیوب کے الگوریدم اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں فرینڈس اٹس گارنٹیوب کے الگوریدم اس کو ایکسپٹ کرے گا آپ کے ویوز آپ کے سبسکرپشن کاؤنٹ کی جائیں گی اور یہ پریکٹیکلی آپ کو میں اس ویڈیو میں کر کے دکھاؤں گا آئیے کمپیوٹرس کے ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ٹرک ان ہے کیا آخر یہ راکٹ سائنس ہے کیا فرینڈس اس ویڈیو میں میں جسٹ ایک ہی ٹرک ڈسکرائب کروں گا باقی ٹرکس اگر آپ کو دیکھنے ہیں باقی ٹیک اویز اگر آپ کو دیکھنے ہیں تو میرے ڈسکرپشن میں لنکس دے دیے ہیں آپ ان ٹرکس کو ان لنکس کو ون بائی ون اوپن کیجیے اور گو تھرو دیم اینڈ سی وٹ دوز ٹرکس آر اب ہم اپنی لیپ ٹاپ سکرین پر ہیں آپ کو سب سے پہلے کسی بھی سرچ انجن کو ٹائپ کر دینا ہے میں نے فائر فوکس کو اوپن کر لیا اب اس میں آپ نے لکھنا ہے کوئک لیبس آئی کے بی ایس کوئک لیبس امیڈیٹلی آپ کے سامنے یہ ویب سائٹس نظر آنا شروع کریں گے آپ نے ان میں سے سب سے پہلے والی کو کلک کر دینا ہے ونس دی سائٹ ول اوپن آپ نے کیٹلاگ کو کلک کرنا کیٹلاگ کو کلک کرنے کے بعد فارمیٹ کو کلک کرنا ہے فارمیٹ میں اپنے لیبس کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیوریشن سلیکٹ کرنا ہے ڈیوریشن میں اپنے کو فرینڈس جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ پروون ٹرکس ہیں اس کو میں نے نہیں بہت سے اور لوگوں میں نے بھی اور یوٹیوبرس نے اسپیشلی یوز کیا ہے میرے فالوورس نے میرے اسٹوڈنٹس نے سب نے یوز کیا ہے اور یہ ٹرکس یہ ٹرک جو ہے اسے یوٹیوب ایکسیپٹ کرتے کرتا ہے اور اس کو میں آپ کو پروو کر کے دکھاؤں گا ابھی آپ کو سبسکرپشن یوٹیوب کے اوپر لے کر دکھاؤں گا آپ نے یہ کرنا ہے جو کئی ویب سائٹ ہیں ان میں پیڈ سروسز بھی دے رہے ہیں ہم نے پیڈ سروسز کی طرف نہیں دینا جسٹ فری سروسز لینی اسکرول ڈاؤن کرتے جائیں اگر پہلے پیج میں نظر نہیں آتی تو آپ دوسرے پیج پہ چلے جائیں اور پھر یہ ٹائم دیتے ہیں آپ نے ایک گھنٹے کے لیے ان کی سروسز یوز کرنی ہے دو گھنٹے کے لیے ہر ہر کمپنی کا اپنا ٹائم پیریڈ ہے یہ ٹائم پرووائڈ کرتے ہیں اس میں کرنا کیا ہے کرنا ان جی میلس کی آئی ڈیز کو یوز کر کے آپ نے یو فون یوٹیوب میں یو ٹیوب میں ون بائی ون جانا ہے اور ان آئی ڈیز سے لاگ ان ہونا ہے ونس یو لاگ ان وتھ دس آئی ڈی آپ اس آئی ڈی سے ویوز بھی بڑھا سکتے ہیں سبسکرائبرس کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں اور مور امپورٹینٹلی واش ٹائم بھی انکریز کر سکتے ہیں اور یوٹیوب کے اسے کر لے گا देखिए, ये फ्री सर्विस आ गई थी आपने इस साइट को प्रेस कर देना इस साइट को प्रेस करने के बाद ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर आपके लिखा है स्टार्ट लैब्स स्टार्ट लैप को आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये कैप्चा आ जाता है कैप्चा को आपने फिल करना है امیجیٹلی آفٹر کیپچا فل کرنے کے بعد آپ کو وہ لنک دے دے گا اوکے کیپچا آپ کا کمپلیٹ ہوگیا اب یہ دیکھیے کیپچا کمپلیٹ کرنے کے بعد امیجیٹلی یہ لنک آ گیا نیچے اسے آپ نے کاپی کر لیا کاپی کیا اور اسے نوٹ پیڈ आपने آپ نے लेना کر لینا ون بائی ون نوٹ پیڈ میں سیو کرتے हर نوٹ پیڈ تو ہر کمپیوٹر میں ہوتا ہے نوٹ پیڈ کو اوپن کیجیے اور اس کو سیو کر لیجیے جیسے میں کروں آپ نے آئی ڈی اوپن کیا ٹیپ کیا اسی کے آگے آپ نے اس کا پاسورڈ بھی سیو کر لینا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یوٹیوب میں جانا ہے YouTube ٹیوب میں جانے کے بعد اس آئی ڈی سے لاگ ان ہونا اس آئی ڈین سے آپ جیسے ہی لاگ ان ہوں گے میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھا رہا ہوں یوٹیوب اوپن ہو گیا دیکھ لینا کہ آپ کا کوئی چینل پہلے سے اوپن تو نہیں ہے اس کو لاگ آف کر دینا میرا ایک چینل پہلے سے ہے سو so میں اس کو کر دوں اس کو سائن اوٹ کرنا سائن اوٹ ہونے کے بعد آپ کے رائٹ ہینڈ ٹاپ کے اوپر سائن ان, کا لوگو آ جائے گا. سائن ان کا بٹن آ گیا آپ نے اس کو پریس کیا جو آپ نے آئی ڈی بنایا ہے آئی تھنک وہ آلریڈی یہاں پہ موجود ہوگا اگر نہیں ہے تو یوز این ادر اکاؤنٹ یہ والا آئی تھنک آئی ڈی جو ہم نے بنایا تھا وہ آلریڈی یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اس سے آپ نے لاگ ان ہو جانا یہاں پہ دوبارہ آئی ڈی سے لوگ وہ آئی ڈی جو ہم نے کاپی کیا تو اس کو کنٹرول پیس کیا آگے نیکسٹ کر دیا پھر پاسورڈ مانگے گے اینٹری پاس ورڈ ये आपने कॉपी कर लेना यहां से और आपने नोट पैड पर भी इसको सेव करते दे जाना है इन आई डी बिकॉज लेटर हो ना ये आपके काम आने वाला है यहां पर आपने उसको पेस्ट कर दिया आई डी नेक्स्ट कर दिया okay. अब भी देखिए जैसे ही लॉग इन होगा अब ये उस आई से आपको यूट्यूब में लॉग होने की इजाजत मिल गई है ये देखिए لاگن exactly ہو گیا اب آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے یو YouTube کو, چینل کو کیسے پرموٹ کریں گے اس, اس پر سبسکرپشن کیسے دیں گے کوئی بھی آپ کو یہ نہیں بتانے جا رہا کہ اپنے یو ٹیوب کے چینل کے اوپر پروموشن کیسے کرنے موسٹلی جو آپ کے یگسٹر کے چینل ہیں ان پہ اتنے ویوز نہیں ہیں ان پہ سبسکرائبر نہیں ہے آپ اس کو سرچ انجن میں سرچ کریں گے تو وہ سرچ نہیں کرے گا وہ سرچ نہیں کرے گا सो so, उसका तरीका कर क्या है आपने अपने चैनल की एक वीडियो उठानी है या अपने चैनल का लिंक आपने सर्च बार में देना है और फिर एंटर दबा देना है फिर आपका चैनल खुल जाएगा और फिर उस चैनल में आपने अपने ही चैनल में जा कर सब्सक्रिप्शन दे देना है मैंने अब यह किसी की एक वीडियो ओपन कर दी है अब ये देखिएगा मैं सब्सक्रिप्शन के बटन पर प्रेस करने जा रहा हूँ यह मैंने प्रेस किया तो आपके लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर ये सब्सक्रिप्शन का बटन आ गया सब्सक्रिप्शन एडेड यानी कि इस चैनल पर सब्सक्रिप्शन एड कर दी गई है उसी लॉग इन से जो आपने अभी किया है सो इट मीनस YouTube के चैनल को एक्सेप्ट कर लिया है यूट्यूब का अलग्रिदम जो है इस आई से लॉग होने के बाद सब्सक्रिप्शन को एक्सेप्ट कर रहा है सो दैट्स इट गे थी आज की वीडियो यह था वो सिंपल ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा था ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے کہیں نہ کہیں یوزفل سابت ہوگی Friends, اس سے, اسی طرح آپ نے one by one, one by one کرنے اور کر لاگ ان ہونا ہے اور اپنے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے آپ نے اپنی ویڈیو کو واچ بھی کرنا ہے اور اس پر ایون کے آپ اس پر کمینٹس بھی دے سکتے आपको वाच टाइम भी बढ़ जाएगा व्यू भी आ जाएगा और सब्सक्रिप्शन भी आ जाएगी तीनों चीज़ें आपको एक आई से मिल जाएंगी आई होप आप आज की वीडियो आपको पसंद आई है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में